عمران خان تھا وہ شخص تن فولاد جس نے کرکٹ کے میدان میں کیا پوری قوم کو فرحت کی آباد وہ کھلاڑی جو سمجھتا تھا کہ جیت کا سفر کہاں تک ہے جو نہیں دیکھتا تھا کہ سفر میں کس سے جھکنا ہے جو بال کو پھینکے ہوئے سونے کے خانے کی طرح ہوتا تھا اور بولنگ کے دوران جیسے خود خلق کے بھی سانس روک دیتا تھا وہ کھلاڑی نہیں ہماری شام تھا جو ہر ایک میچ میں کامیابی کے جنون میں تو جیا کرتا تھا لیکن عمران خان کرکٹ کے سوا بھی تھے